صباح الخير اعزائي المشاهدين مع قناه مستشارك القانوني مايكل بشدة المحامي هتعرف حقك اتكلمت في الحلقتين 18 4 و25/4 عن القانون رقم 17 لسنه 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين اوضاعها وعلى مدار اسبوعين ورد الي عدد من اسئله الساده المشاهدين منها الاتي: انا بنيت سور وحجره واحده قبل التصوير الجوي وما فيش مرافق. السؤال الثاني: بنيت بالطوب بالبلوك الابيض قبل 2017 وعلى ارض زراعيه ملاصقه للقريه وما عنديش كهرباء. ثلاثة: اللي بيحصل في الارض البور؟ اربعة أنا باني حوش مربع بالطوب الأبيض وحجرة ومفيش لا كهرباء ولا مية، والأرض اللي بنيت عليها مش أرض زراعية، إيه اللي يحصل؟ خمسة، أنا ما بس الأرض وسط متتخللات مباني، إيه اللي يحصل؟ اللي خالف القانون بقى فاضي أحسن مني؟ ستة، المباني اللي بعد التصوير الجوي كلها سواء مكتملة أو غير مكتملة، أو قاعد بسم ولا مبنى كامل، إيه اللي هيحصل فيها؟ سبعة، كنت باني بيت وهديت وبنيت بيت جديد، بس المباني سواء مش مكتملة أو تمت بعد التصوير الجوي. تمانية عندي قيراط مبني عليه سور بالطوب الابيض من 2011 هو وسط المباني وعندي حد واحد زراعة والباقي الحدود يا اما اراضي بور يا اما كتل سكنية. 10 هدي بنيت وتهد واصبح الارض دلوقتي في الوضع الحالي عليها الانقاض بتاعة الهدد. ايه اللي يحصل؟ 11 عندي قيراط نصف بتتزرع لكن كل اللي حواليها مباني قديمة. ايه اللي يحصل؟ 12 عندي 100 متر من 2015 عليهم صور ابيض واللي على يميني ساكن وموصل كهرباء واللي على شمالي موصل كهرباء ينفع اتصالح؟ 13 عندي بيت خارج الحيز العمراني شمالي بنا بنى عماره ويمين بنى عماره والصف كله بنى وانا في النص ينفع ابني واسئله كتير بنفس الكيفيه. دلوقتي انا عندي نص قانوني ما عليكش كل الحالات وعندي حاجات مش موجود لها حلول في القانون ايه اللي بيحصل؟ تعالى نتكلم بشكل عام وهناخد بعض التطبيقات في النص مثلا الماده الخامسه في الفقره الثانيه منها بتقول على الاقل سعر مقابل التصالح وتقنين الاوضاع للمتر المسطح عن 50 جنيه ولا يزيد على 2000 جنيه وسعر مفتوح عايمه طب ايه اللي هيحصل هنا النص عايم قوي نعمل ايه اقرب تشريع ممكن يعالج الوضع دوت هو قرار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه رقم 214 لسنه 2017 اللي هو بيتكلم في الماده الاولى منه عن سعر المتر ديت لما كنت بشرح او الحلقة اللي كانت يوم 18 أربعة وحتى الحلقة التانية بتاعت 25 أربعة لما جيت في سعر المتر قلت هنرجع للمشروع لأنه في سعر المتر. دي جزئية. الجزئية التانية ممكن نربط التشريعات ببعضها عشان نوصل لحل أو نوصل لنص قانوني؟ بمعنى قانون العمل ما قالش الحد الأدنى للأجور كام ولكن عندي قرار لوزير المالية اتعدل بقرارات وزير التضامن الاجتماعي عشان يحدد الحد الأدنى للتأمين الاجتماعي راح محدد الحد الأدنى للأجور. رقم تلاتة ايه اللي بتعمله المحاكم؟ لو حد فيكم يفتكر كنت اتكلمت في الفيديو بتاع عدم سداد المستاجر للاجره تكلمت عن حالتين عدم السداد والتكرار في عدم السداد وقلت في حته التكرار لعدم السداد انه اختلفت دوائر المحاكم على مستوى الجمهوريه بما فيهم دوائر محكمه النقض نفسها حوالين حاله التكرار، هل ينتهي العقد ولا ما ينتهيش؟ بعض الدوائر انتهت الى انه ينتهي العقد وبعض الدوائر قالت لا ما ينتهيش العقد. وفي الاخر اجتمعت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وقالت إنه في حالة التكرار ينتهي العقد. طبعاً الموضوع ده جه نتيجة إن هم بحثوا في الأصل التاريخي للقانون والهدف من القانون وروح القانون هنا إيه المطلوب وانتهوا للنتيجة ديت. دي محكمة النقد، المحكمة الإدارية العليا. هنتكلم في واقعتين، المحكمة الإدارية العليا عندها برضو دايرة اسمها دايرة توحيد المبادئ زي اللي عند محكمة النقد. دايرة توحيد المبادئ ديت السنة اللي فاتت في 2018 طلعت حكم من الأحكام أفتكرها كانت الواقع أنه في أب عنده طفل سنه عدى 6 سنوات وكانت في مدرسة تجريبي وطلب قضية تصعيد واختلف الدوائر على مستوى الجمهورية بشأن طلب التصعيد للمدارس التجريبي وحتى كمان دوائر محكمة الاداريه العليا في البعض لك لا يتصعد وفي البعض رفض أنه يصعده وفي الاخر اجتمعت هيئه توحيد المبادئ في المحكمه الاداريه العليا وقالت ان الطفل اللي دخل مدرسه تجريبي لا يجوز تصعيده، ليه؟ جابت الاصل التاريخي اصلا لانشاء المدارس التجريبيه وكل القرارات الوزاريه المنشاه ليها والهدف من انشاء المدارس وجمعت مجموعه التشريعات كلها وانتهت من روح التشريعات ديت الى انه كان في هدف معين لانشاء المدارس التجريبيه وبالتالي ما ينفعش الطفل. الواقع الثانية كلنا سمعنا عن حكم العلاوات الخاصة بتاع المحكمة الإدارية العليا علوات خاصة تيجي تبص تجيب قوانين التأمينات الاجتماعية من 2006 لحد 2018 مفيش أي ذكر للعلوات الخاصة والأجر المتغير في القانون ولكن جات المحكمة الإدارية العليا فسرت القوانين المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية من أول 79 لحد 2018 بتعديلاتها واستقرت الى انه العلاويات المتغيره من حق المحال على المعاش. تعالى تشوف المحكمه الدستوريه العليا في احد الاحكام اللي فيها طعن احد الساده المحامين على نص ماده من مواد قانون العقوبات، جت المحكمه جابت الاصل التاريخي بتاعت نص الماده وقالت ان الواقعه سنه 1947 ان في 8 اتهموا في قتل رئيس النظار اللي هو احسب كان رئيس مجلس الوزراء ساعتها. حط جابت الاصل التاريخي للماده وجابت الهدف منها وانتهت في الاخر الى عدم دستوريتها. هتيجي تسألني سؤال ايه علاقة اللي انت قلته كله بقانون تصالح انا دلوقتي عندي قانون تصالح يخلو من الاجابة على بعض الاحكام فانا بدأت اقول لك ايه اللي بتعمله المحاكم لما تلاقي قانون ما بيش بيعالج نقطة معينة اللي بتعمله المحاكم كتب القانون في عدد كبير منها بيتكلم عن تفسير التشريع تعالي نشوف الكتب لها تقالت ايه بص رقم واحد قالوا طبعا انا هاخد اجزاء ومقتطفات من الكتب ديت لان دي موسوعات كبيرة ومش هنتكلم في نقط فنية حاول ابسط المعلومة بقدر الامكان رقم واحد قالوا بص على عنوان قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين اوضاع تعال ناخد كلمة بعض دي معناها ايه؟ دي معناها ايه كلمة بعض؟ كلمة بعض معناها انه في حالات لا يجوز التصالح فيها وفي حالات يجوز التصالح فيها. طيب ايه الحالات اللي لا يجوز التصالح فيها؟ سبع حالات. طب هم كانوا في المشروع سبعه؟ لا هم كانوا ثمانيه في المشروع. طب ايه اللي حصل؟ في المشروع كانوا قالوا انه لا يجوز التصالح على مخلفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات. يعني لو في جراش تحول سكني أو تحول تجاري دوت لا يجوز التصالح فيه. الجزئية دي اتحذفت من القانون بما معناها ان القانون أقر التصالح في الجزء دي رقم واحد طيب رقم اتنين في القانون في الفقرة خمسة قال البناء على الاراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق اوضاعه وفقا للقانون ده معناه ايه فقرة دي فقرة مضافة ما كانتش موجودة في المشروع ده معناه ايه انه القانون وافق هنا على انه اي حد بنى على ارض مملوكة للدولة انه لو قنن وضعه تتصالح عليه طيب انت دلوقتي بتقول ليه بتعمل مقارنه؟ خلي بالك المقارنه ما بين القانون والمشروع او المذكره الاضحيه بيحاول يفهمنا القانون عايز ايه بالظبط او المرجع بتاع الوسيط لامام القرنين العلامه hourly هتلاقيه بيشرح نص القانون المدني يقول لك فوق الماده رقم كذا تلاقيه في الهامش كاتب المشروع بتاعها وكاتب المذكره الاضحيه بتاعتها ويقول لك انه الكلمه دي اتحذفت او ما اتحذفتش، خلي بالك برضه عشان روح القانون هيفهمنا حاجات كتير والحكمه منه تمام؟ دوت فيما يتعلق بعنوان القانون يبقى انتهى من عنوان القانون الى اني انا عندي سبع حالات هي اللي هي جزء التصالح عليها وبعد كده اي حالة تخرج عن السبع حالات دولت ممكن اتصالح عليها، خلي بالك كمان انه الاستثناءات لا يجوز التوسع فيها، رقم واحد، رقم اثنين، كلمة الثانيه تقنين اوضاعها، خلي بالك تقنين اوضاعها ديت هتفهمنا حاجات كتير وديت هتقول لنا روح القانون ايه والهدف منه، تقنين اوضاع معناها انه اي حاجه مخالفه للقانون هعدل وضعها تبقى مطابق للقانون، وبالتالي فيما عدا السبع حالات اللي اتكلمنا عليهم قبل كده اللي هم لا يجوز فيهم متصالح فاي حاجه بعد كده المفروض تقنن وضعها، وبالتالي يترتب عليه الات، اي حد مخالف ما دخلوش كهربا مياه مفروض دي الجزئيه الوحيدة اللي ذكرت في المادة 7 من القانون طيب أي حد عنده محل مش مرخص المفروض تطلع له الرخصه بتاعته، اي ارض مبني عليها عقار بالمخالفه للقانون تم التصالح عليها، المفروض في الشهر العقاري يقبل تسجيل المباني والارض، كان عندي شقه في الدور الارضي وقلبتها محلات، كان عندي جراج في الدور الارضي وقلبته محلات، المفروض الوضع دوت يتقنن وضعه ويتصالح عليه، في غريبه جدا من نوعها، اعرف انه محافظ اسكندريه طلع قرار بتقنين اوضاع الشقة اللي اتقلبت المحلات ومحافظ القاهره ما طلعش، وما اعرفش باقي المحافظات إيه اللي حصل ونهيك عن اللي حصل دوت، المفروض طالما انت هتقنن الوضع دوت، يبقى أي حد كان عنده شقة قلبها المحل تقنن الوضع تقنين الأوضاع دي بتشير لإيه؟ بتشير للحكمة والهدف من القانون، تيجي تبص على الأصول التاريخية اللي بناء عليها تم إنشاء القانون، ودي النقطة التالتة، تلاقي إنه من سنة 2000 لسنة 2019 ظهر حوالي 3 مليون عقار مخالف، وبالتالي عايز أصحح الوضع دوت، فهعمل إيه؟ أقنن الوضع، هي دي كلمة تقنين الأوضاع، استبعدت سبع حالات، يبقى أي يبقى ما عدا ذلك مفوض قانون وضعه نيجي نبص على اول ثلاث سطور في المادة الاولى من القانون بيقول الاتي مع مراعاة ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة يجوز التصالح وتقنين الاوضاع في الاعمال التي ارتكبت بالمخالفة لاحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ويبقى عندي هنا سؤال جوهاري جدا ايه هي الارض الزراعية وهي ايه هي, هي الارض غير زراعية بمعنى دلوقتي لو في واحد عنده ارض زراعية وبورها يعني ايه بورها شال الطبقة بتاع الطينة الحالة دي بقت ارض زراعية ولا ارض غير زراعية لسبب برضو اللي بنا سملات وسبها اللي بنا صور وبنا طوب وبنا حتة اوضه وسبها بقى 10 سنين ما زرعتش هل الارض دي بقت زراعية ولا غير زراعية لان لو قلت ان هي غير زراعية يبقى اي عمل تتم عليها بقت تتم بالمخالفه لاحكام القانون 119 سنه 2008 وبالتالي وابدا عليها تصالح لكن لو قلت ان الارض ديت لسه ارض زراعيه يبقى ايه هنتكلم في جزئيه ثانيه الاسئله ال11 اللي انا اتكلمت فيهم دول تقريبا هل اسئله ال11 ديت تمت على اراضي زراعيه ولا غير زراعيه لو قلنا ان هي تمت على اراضي زراعيه يبقى لا يجوز التصالح فيها لو قلت ان تمت على ارض غير زراعيه يبقى كله اتصالح عليه، بصرف النظر عن مباني مكتمله او مش مكتمله او ليها مرافق او ما مرافق او تم طلاء واجهه العقار او ما تمش او فيها او مأهوله بالسكان او مش مأهوله المفروض تتصالح عليها. <تصفيق> نيجي لاخر فقره من الماده الاولى، ثمانيه البناء خارج الاحوزه العمرانيه المعتمده ويستثنى من ذلك قيم الكتل السكنيه المتخمه الاحويزه العمرانيه للكره وطوابعها والمدن ويقصد بها المباني المكتمله والمتمتعه بالمرافق والمامله بالسكان والمقامه على مساحات فقدت مقومات الزراعه طبقا للتصوير الجوي في 22/7/2017 والتي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الاحويزه العمرانيه المشكله بقرار من وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه الفقره دي ايه اللي حصل فيها الفقره ديت اصلا مخالفه للماده 29 من الدستور جه القانون حب يقنن المخالفة للدستور راح حاطط فيها مجموعة مخالفات للدستور برضو بمعنى انت دلوقتي حبيت تقنن التعدي على الأراضي الزراعية تمام قننته تيجي تعمل تمييز بين اللي بنى 21/7/2017 واللي بنى 23/7/2017 وتحط اشتراطات ما انت قلت ان كل الاراضي تكون فقدت مقومات الزراعه يبقى اي ارض فقدت مقومات الزراعه سواء تم عليها المباني مكتمله او مش مكتمله دي اصلا تخش وتلاقي تحس ان اصلا الماده مختلفه حوالين نفسها متضاربه مع مع بعضها تيجي بعد كده للتفسير في تفسير واسع وتفسير ضيق التفسير الواسع يتكلم من وجهه نظري انا زي ما انا بتكلم انه اي حاجه تمت على ارض اصبحت غير زراعيه تتصالح عليها في البعض يقول لك لا انا قدامي تفسير ضيق انا هشوف القانون بالظبط قال ايه؟ في واحد قال لك عبارات القانون غامضه اتكلم عن العداله والحكمه من القانون والهدف منه والخلفيه التاريخيه بتاعته زي ما انا شرحت، وفي البعض يقول لك لا ماليش دعوه، التزم بعباره النص. واحد يقول لك العقل والمنطق، واحد يقول لك لا ماليش دعوه بالعقل والمنطق. واحد تاني يقول لك نستعين بالاعمال التحضيريه والخلفيه التاريخيه والمصدر بتاع القانون زي ما انا شرحت في الفيديو، والتاني يقول لك لا. وبالتالي 11 سؤال اللي انا ذكرتهم في اول الماده انا شايف انه كلهم يتم التصالح عليهم ويمكن الناس اللي سالت انا قلت لها انا شايف دي معناها ايه؟ انا هقدم على طلب التصالح ممكن يتقبل وممكن يترفض، هاخد الرفض ادخل بيه المحكمه، ادخل بيه المحكمه تعمل ايه؟ هدخل بيه المحكمه ارفع بيه قضيه وممكن تصيب وممكن تخيب. تصيب او تخيب دي حسب القانوني اللي بفسر النص، انا قلت لكم قواعد تفسير النص، تاني انا مصر عند رايي القضايا ممكن تصيب وممكن تخيب. لو عجبك الفيديو اضغط علي لايك وشير وسبسكرايب لو احتاجتوا اي سؤال منتظر استفساراتكم مع قناه مستشارك القانوني لباحث الدكتوراه مايكل بساده اديب شكرا اعزائي المشاهدين